درود بر همینان ارجمن شاهین نجات هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان نشست بیست و از تحلیلی بر تاریخ معاصر ایران رو با شما همراه خواهیم بود ما رسیدیم به تقریبا آستانه فروپاشی فروپاشی رژیم گذشته یه مقدار زیادی در دو گذشته پرداختیم به اینکه چرا اصولا حرکتی اینگونه مثل انقلاب اسلامی با اون شعارها با اون رنگوبو، با اون خواستها بر اساس یه گفتمان ضد پیشرفت ضد تمدن و کاملا قارنشینانه هوادار پیدا میکنه و موفق میشه که تا اندازه زیادی سطح خیابونا رو در دست بگیره و امروز بیشتر میپردازیم به اینکه چرا؟ حکومت گذشته در به کار گرفتن و فعال کردن اون بخشی که باهاش همراه بودن یا دست کم با انقلاب همراه نبودن ناتوان بود نتوانست این مردم رو به صدیه توی کانالی بیاره که به کار عملی برسه و کلن خودش مرتب با حرکاتی که کرد به خودش آسیب زد این ناتوانی از کجا نشأت میگیره و چی شد که اینقدر فروپاشی سریع و تقریبا بی درد سر، نه فقط فروپاشی حکومت فروپاشی کشور در حقیقت رقم خورد در ادامه همین امروز و احتمالا در پی اون برای هفته آینده یعنی نشست آینده به نقش بیگانگان هم که تاکنون اشاره چندانی نکردیم میپردازیم چون مجموعه این عواملی که دست و دست هم میده و یک رخداد بد و برای کشور رقم میزنه و نمیشه هیچ کدوم از اینا رو استثناء کرد، کنار گذاشت و فقط از یک زاویه به قضیه نگاه کرد خب، شارم جان درود بر تو رشته سخن بد میسپارم بریم تو بحث آنچه که میشد انجام بشه توسط رژیم پیشین نشد و تحلیلش چیه و دلایلش چی بوده با درود با درود ببینندگان بله، اونگونی که من بار پیش یا بار های پیش شکافته بودم دولت, دولت دولت هم نبود اون دستگاهی که اون بخش مفید کشور یا قوم که ازش دولت هم برآمده بود از زمان مشروطه و پهلاوی اول اون بخش گفتمان متقاعد کنندهای برای دگرسازی روح اون بیست درصد مسلمانای های باور یا جانی یا نامی که بهشون معمولا من میذارم برای اونو نداشت یعنی زمان هرچه از زمان پهلوی اول به این سوی میمد و به ویژه پس از بیس درصد مرداد که دوباره کاره عمرانی سرعت گرفت و دیگر سازی جامعه اون بیست درصد همینجوری هرس میخورد و شکنجه میکشید نظر روحی ام و دولت هم نمیتونست دل اون رو به دست بیاره چون اون از درون اون شیوه رو نمیخواست نمی نمی تحویل بده اون, اون شیوه اسلامی اسلامی الله فرستی عربی یا نمیخواست راه کنیم اون رو نمیتونست راه کنه نمیخواست راه کنه و آگاهانه اون رو میخواست دولت هرچی بیشتر فشت کشور به سوی حالت شست رفته می برد چه روحی اونا بیشتر می شد به جنگ کم کمتر بشه اون شهست درصد اون وسط هم که عرض کردم, عرض کردم اونم که هوایی بود باد حزب باد بود اصلا درست نمیدنید که چی میخواد یه عمری هم بود که نمیدنید چی می یعنی بیش از هزار سال بود که سرنخ خود و توزینی که گم کرده بود مونده بود این ده درصد اون که من نامش ایران شهریا. که از درون اینام هم مهتران مشروطه برآمده بودن و هم کسوکار دو تا پهلوی و حتی بخشایی از بخشای بزرگ همتی از خود جپه میلیو حالا با یکی با پیشین ملاکی و غجری و اینا ولی اون کسایی که تو ایران از خودشون میخواستن یه حرکت های پدید برن هم بخش ایران شهری بودن و اینا گفتمان دل مردمون به دست نیوردن چون اون چیزی هم که میگفتن برای عموم قوم جالب نبود چیز نبود جز پیام کار و پیشرفت و زندگی شست رفته که برای عموم جالب نبود ببینجه بر اون درصد این فشار هر روز که بیشتر میشد واکنش ها هم آشکارتر میشد که در سالای چهل خودشو با همون روشن فکرهای مالی نشون داد و منم ام کردم نکته بسیار مهم رو اونم اینه که بخشی از روشن فکرا ما مالی مالیخولیایی بودن به خودی خود, خود چیز حالا ناگشودنی نیست. اینی که اون طرف آنتیتزی وجود نداره اون فاجعه است. یعنی ما در اون دوران یه دونه آنتی آل احمد نداریم. آنتی شریعتی نداریم. کسایی هستن که در نطفه همچین پیام های رو دارن که گوش نمیکنه. و همینم به اون جایگاه اینا نمی رزن. از نیمه دوم سالای چهل و ببینیش پایان سالای چهل آشکار بود که داستان به سوی تصفیه حساب خواهد رفت چون دولت نمیتونست از راه تغییر گفتمان دل اون هستی سخت مخالفین رو ب... دست بیاره و میشه بخشی بزرگی از قوم رو به خودش همراه بکنه برای حالا یکی از ممکن بگه که شهرام مثلا کشور اروپایی هم که خودشونو بر ساختن شمالو میگن ما جنوب کج کاری نکرده اونایی که پروتستان شدن و خودشونو بر ساختن بالاخره با مقاومت روبرو نشود اینا هم تونستن دل همه رو به دست بیارن نه نکته مهم الان اینه حتی اروپای شمالی ها هم که توی ساختن گفتمان از دولت پهلوی خیلی کارآمدتر و خیلی تراحتر بودن حتی اونا هم اینو پذیرفته بودن که یه بخش قابل توجهی از جامعه هست از همبودمان هست که نمیخواد با تو بیاد این تو اون حالت دیگه میخواد بمونه و حاضر حتی در اون راه شمشیر بکشه چون اون تغییراتی که تو داری تو شیوه زندگی میدی اینقدر جرفه اینقدر سوزاننده است تو دل او که اون تحمل نمیکنه فقط میخواد تو رو بکشه اینا رو ما تو انگلستان هم داشتیم زمان الیزابت. اینا رو ما تو آلمان هم داشتیم زمان پس از لوتر وگنه واسه چی اون جنگ داخلی در, اینجا در گرفت به نام جنگ های سی ساله پس از مرگ لوتر بعض از اینکه این همه نامنگاری کرده بودن و کوشش کرده بودن که یه دیگه حل کنند در طور جنگای کوچی که هم قبل شده بود مثل جنگای شمال کالیدیکوینه اما آخر باید امفجار انفجار محیب داستان تصفیه حساب کرد تو خودش این اون کاتولیک ها نمیتونستن آخر تحمل کنند این دگر سازی ها رو فقط فرق اروپای شمالی ها با مال ایرانی ها این بود که اینا مهترانشون در جهانی از آرزو و نمی آ نما مهترانشون خطرها و گسلها و دشواریها و درگیریها و فرسایش ها رو نه تنها در سرآمد آشکاری میدیدند بلکه پذیرای اون بودن که تا آنجا که میشه با گفتمان و آنجا که نمیشه و پای بود و نبود در میونه با شمشیر شاه اسماعیل توش رد بشن هم انجام انجام بدن تمام این جنگ سی سال ساله سر چی شد کاتولیکا فشار می که ما می‌خویم هرچی این مرد رفرم کرده لوتر می‌خویم برگردونیم سر جای اولش می‌خویم بزوداین بشویم از بین ببریم اون می میگفت نه من می‌خوام تغییر نه تنها بمونه بلکه گشایش فراتر بشه تو ها تو اندیشه ها جنگ داخلی از 18 میلیون آلمانی که اون زمان میزیست 1618 هشت میلیون در گذاشتن. یعنی در اندازه ضریب نفرات و کشته در مقایسه با اون جنگ جهانی دوم یه درگیری ساده تو کودکستان بود یعنی اینا حاضر بودن که اگر طرف مقابل نمیخواد و دیوانه است و دو رو توی کفش کرده که باید همه رو برگردونیم می‌جنگیم مال ایران اینطور نبود مال ایران تئوری فلسفیشون نامش بود تئوری چولو کباب یعنی اینکه ما امیدواریم که وقتی به قوم یکسایی رو میگیم دیگه خودش میفهمه دیگه اگرم نفهمید چی الفرار تمام سرطی داستان این بود برای همینم وقتی قوم فشاراش بیشتر شد و بیشتر شد و بیشتر آدم جانی و بیشتر آدم دیوانه تولید کرد تو سطوح گوناگون که ما نام بردیم روشن فکرار دیگه وقتی تعداد دیوونه هایی که تولید می کرد هی بیشتر می شد دولت اینا رو بهونه زنگوله خطر بهش نگاه نمی کرد اصلا نگا نمی کرد که این دیگ داره فشارش بیشتر می این فنه رو تو دیگه چنان کشیدی از اون جایگاه اولش بی کنار که می خواد به گساری می خواد بترکه کس نمیدی دید رو حالا روشن فکرای این دور زمان ایران هم که ادامه روشن فکرای جاهل اون زمانا اینا کوشش میکنن تمام کاسه کوزه رو خراب کنن سر محمد رضا و مهتران او که اینطور نیست میگم مثلا این رفته او داسه شریعتی چی ساخته بود حسینیه ساخته بود و اینا وگه اینجوری دیوانه نمیشون نه نه نه به همدلال خودشون دیوانه بودن اصل مطلب فقط این بود که دولت میدید که در قوم خود گفتمان های اصیل فلسفی پدید نمیاد چون دولت که نمیتونه که برای مردم گفتمان بسازه گفتمان باید تو ذهن اون روشن را در بیاد. که سوزرنونا فقط اشکال در می اومد علاوه این از ناچاری خب دولت هم اینو بسات می که خب حالا ما واسه اینکه به دام شوروی نیافتیم یه خورده کسایی مثل شریعتی رو میگیریم اول جلو کارشون رو نمیگیریم اونم اول چون گمان می‌کردن که آدم تحصیل کرده است از فرنگ اومده مثلا یه کارایی می‌خواد بکنه مثلا روح شیعه رو بگیره مثلا مدرنش کنه شاه هم این تفکر رو خیلی قبول داشت که ما روح شیعه رو مدرن کنیم مم. برای همینم با آیتوله های رده بالا هم به سالها شاه همیشه سخنگ گفته بود و همیشه هم سرخورده شده بود از میزان حماقتشون و نفهمیشون حتی با خمینی صحبت کرده بود حتی با خمینی حالا امیدش به کسایی برو جدی و اینا بودن که همیشه فقط جهالت و حماقت و اینا فقط پاسخ بود بل علی وقتی که کسبهای شایعی پیدا می شدن امید شاه این بود که شاید این همون شیعه هست که من یه عمر دنبالش میگشتم شیعه ای که مدرن میکنه مدرن میکنه درامی گشایه و اینها ولی حالا اون مفسد دیگه است که اون آزمایش تاریخی به این فرجامید که هر چیزی که از درون دل اسلام میاد بیرون جز به جنون راه نداره و این تخص رو نبود که مثلا یه مدتی هم شریعتی میدان میدادن بعد از که دیدن خطرناکه دیگه میدان ندادنلی اول باد میدیدن که پاسخ چیه این چی کار داره میکنه که دیدن فقط گند آست از توش میاد بیرون. حالا اونا منتظر بودن دولت خودش منتظر بود که روشن ف گامایی بردارن فلاسفه ای از داخل این نسل نوع جوان بیاد بیرون. در بخش بزرگش فقط آدم گمراه اومد بیرون آدم، آتیش بزن آمد بیرون، آدم احمق آمد بیرون اگرم یه سری افراد اونجا بودن که نطفه های گفتمانی داشتن، اینا در آغازش بود، هنوز نپخته بود هنوز خدا میره که میخواست پخته تر بشون مثلا در دانشگاه مثلا یک کسی مثل پور داود کوشش می‌کرد که اندیشه ایرانی کلاسیک رو از دیدگاه های علمی اونجوری که آلمانیا کافتن مثلا به عموم جوانترا ارزه کنه ببینه این چه فعل و این چه کنش واکنشی تو ذهن اونا پدید میاره شاید مثلا یه ایران شهری مدرن اومد بیرون <تصفح> کسی مثل امام شوشتری می اومد مثلا به بهترین وجه ترجمه هایی میکرد روانش شاید اون شاید باهوشترین آدم ایران شهری که ما اون زمان داشتیم او بود <تصفح> کسی همیش وقت نشناختش ولی همه اینا با این کوشش هاشون توی حالت آغازین بودن هنوز یه, یه چیزی نرسته بود از تو این بیاد بیرون که اون پیام‌های ایران کهن و بتونه با جهان مدرن در هم بگدازه و یه چیزی گفتمانی از توش بیاره بیرون که واقعا بردار باشه حامل باشه بتونه ببره این نظر میاد این کاستی رو خود پادشاه دریافته بود و برای همین دست به راهاندازی انجمن شاهنشاهی فلسفه زد منطقه ایده ای که در ذهن او بود با اون چیزی که پیاده شد بکنم زمین تا آصابون فاصله داشت چون انجامن شاهنشاهی فلسفه که میتونست نظریه پرداز یک ایران شهری نوین باشه برای کشور عملا با آدمایی که توش رفتن مثل احسان نراغی مثل دریوش شایگان مثل محقق داماد حتی مرتضا متحری اصلا تبدیل به یه چیزی شد که کاملا ضد او میتونست عمل کنه با وجود شخصی مثل سید حسین نصر که در اونجا هم برها به نوعی بازیگردان بود و با اون مجموعه رو عملا زیر تیول خودش گرفت یعنی نیاز مشخصاً دریافته شده بود ولی پر کردن اون نیاز نیروی انسانی میخواست که متأسفانه وجود نداشت بله اون چیزی که روشنفکران امروز با نهایت نامردی و نفهمی گردن محمد رضا شامی زارند که یکی از بهترین ایرانی‌های بوده که تو این دوران پس از اسلام زیسته تو ایران <تص> یعنی بعد از اینکه این گرد و قبار این کثافت عجیبی که تو این نسلی رو رخ داد اگه بشه رفته بشه و کشور راهشو پیدا کنه بعدا سر هر چهار راه تندیس از اون مرد خواهند گذاشته حتی از رضاشاه بیشتر تندیس خواهند گذاشت براش من با وجود شدیدترین انتقادهایی که ازش دارم <تصفيق> گلمن و اینها که ولی خب توان محدوده <تصفيق> اون بیچاره همش منتظر بود که از داخل خود قوم کی می روی میاد بیرون و فقط فازلا فقط میزد بیرون یعنی اونم مونده بود و روشن فکرهای این بود در نهایت بی شرمی و بی وجدانی میگه چون برمزه کافی فضا رو باز نکرده بود تربیت رو نکرده بود اونا که رفته بودن همه رو تو فرنگ کرده بودن که برگشته بودن که مغز مثل فازلاب بود مم. چه ربطی به این مرد داره اونا که رفتن تو دانشگاه فرنگ رفته نشسته با مغز فازلاب برگشته که از شایگان گرفته تا شریعتی شرام جان در طرف بف... سخنت یک ایراد بزرگی که مرتب گرفته میشه یعنی شما تو هر مسئله نقد و انتقاد از محمد رضا شاه میشه و اونو بسیار به نظر من, من ب این که میگویند که تکزبی کرد حزب رستاخیز و تشکیل داد و تکزبی شد و به گونه ای سخن میگن انگار مردمی بودن عشق، سازماندهی و تحذب و ارگان ها و ارکان یک جامعه مدنی داشتن ما هم شما تکزبی کرده این حق از گرفته من همیشه میپرسم میگم که چهار دهه از این انقلاب نکبت گذشته و شما سه دهه یا چار دهه رو در از کشور گذنوندیم که بیرون اومدن به من بگید چند تا ایرانی تو این 5 6 میلیون ایرانی خارج از کشور سراغ دارید که عضو حزب یا سازمان سیاسی شده باشن آقا مردمی که 3 دهه 4 دهه در سرزمین های به اصطلاح آزاد زندگی کردن نه عضو حزب و سازمان ایرانی شدن نه عضو حزب و سازمان کشور میزبان خودشون شدن پس این ادعا چی آقا تک حزبی کردن حق از ما گرفته بود ببینید انتقادها بسیار کلیشه ای احمقانه و رد کردنش هم بسیار ساده ساده کافیهس به این کارنامه 43 سال اینا نگاه کنید. اونی که برای خواب... برای زمینی مسلمان هم. چیزی به نام انتقاد اساسی از خود مسئله نمیشه. یعنی وقتی بخواد انجام بده به مرز جنون یا تیمارستان کارش میکنه بعد دارو دوا بده. اینقدر که از درون به تزلزل میفته باش قرفت شدید پدید میاره نه. این منهای اینا بس که کاذبه حالا من وارد این داستان روانشناختی نمیخوام بشم نه همون حالا اصلا آشکارتر تو این زمینه که بازماندگان جپه ملی هستن که داستان های داستان تو در توی عجب غریب ساختن که میگن چون این پدر و پسر این رشته دموکراسی رو در ایران بریدند مثلا مردم دیگه تمرین نکردن قافل از اون که من چندین بار اینجا مثل اثبات ریاضی نشون دادم که اگر که انجام می شود حالا زمان که دموکراسی بود هیچ هیچی پدید نمی اومد ولی پس از ۲۸ مردادم اگر که همونطور ادامه پیدا میکرد که جپ ملی می شد پاکستان و این دیدن این مطلب واقعا دریافتنش آسانه چون پتانسیل بیشتر از اون نبود اون روستاها و اون شهرستان و اون بی و اون حماقت و اون خرافات و جز ملاکا آخونده کسی در مجلس و اینا ولی پرسش بزرگ این نیستش که این که بس بدیه مثلا بعدی اثبات ریاضی میشه دید که اونجا شد پاکستان ولی نکته خنده‌دار اینه که چرا خود روشنفکران اینو نمی‌بینن این فقط یه پاسخ روانشناختی دار. تیمارستانی روانشناس گیالو بس که در خودش زندانیه بس که است از که نمیتونه از درون خودش بشکنه بیاد بیرون توی نگاه یونیورسال داستان رو ببینه جهان،, جهان رفا هماغ نگر ببینه مسئله رو مجبوره همش این وحانهای واقعا وحان کودکانه و توضیحات اون اونو که اون داستانش مصطبی به هفتاد. من کافی گفتم از لب داستان اینه که دولت تمام سکدویی که زده تو اون پنجاه سال بیهوده از آب در اومده چون این قوم اسلامی فقط به این دور شدن از اون مهورگاه خودش از اون گرانیگاه خودش که اون زندگی آرق و نعلین و کار نکردن و دزدی و تقسیم قنائم و که داره دور میشه داره شکنجه میکشه اون بیست درصد که وحشتنا یعنی تا مرز جنون و اون هفتادم که عملا همراهی نمیکنه این ده در درصد موندن تنها و هرچی پیام میفرستند به داخل اون 70+ پلاس درصد هیچی نمیاد این من در این راستا به این مسئله فقط چون موظف است این بهش بشکافیم به این داستانی چیز میبرزم یه خورده به این حزب استاخیز حزب <متصف> استاخیز حالا یک از مسئلی که یه بابش رو باز میکنند میگوزن گردن شاکه اگه اینچون نمیکرد دلیل اینکه حزب استاخیز رو زدن که تون حالا لزومی هم نبود تدمن بزنن و به نظر من چه می‌زدن چه نمیزدن زیاد فرقی نمیکرد که شا به طرف انفجار داشت میرفت به خاطر اون دلایل خیلی عمیق‌تر اون انفجار می چه رستاخیز می‌زدن نمی‌زدن سه اسبی بود هفت بود 27 بود اون اون انفجار می اومد چون این مسئله دلایل عمیق داشت م... مگر اینکه روند رو پیشرفت و قطع می‌کردن می‌بولیدن <تصفيق> میگفتن حالا دوباره پاکستانی و آروقی میشیم عموقه تمام فشارا پایین <تصفيق> ولی تا اگر که اون اون روش رو ادامه میدودن که محمد رضا شاه دو پا پشتش ایستاده بود که بره جلو و تمام پیشنهادهایی هم که در سال و ماه اینا بهش میکردن همش پیشنهادهای بخش بزرگیش نه همش بخش بزرگیش پیشنهادهای رو به حماقت و مسالمت و اومدن و پانکشتن سرعت بود سرعت نه یعنی سرعت گشایشهای اجتماعی و ساختن تغییر وز زنان سازان تغییر واسه اقلیت‌ها باز کردن جامعه آوردن ترسای فرنگی آوردن مستشاران ساختن ساختن ساختن تغییر دادن تغییر دادن, تغییر دادن. تمام پیشنهاداتی که از این مشاورش تمام دوباره درست نیست 90 دسته پیشنهاد که از مشاورش همش بود آ سرعت بکش پایین قوم داره دیوانه میشه و محمد رضا شاه سرعت رو بیاره پایین برای اینکه میگفت من شما رو می‌شناسم موضوع شما این نیست که ما مثلا 20 درصد کمتر سرعت بدیم. موضوع شما اینه که متوقفش کنیم چون این پروسه رو تا فقط متوقفش نکنیم و آروغش نکنیم قم ول نمیکنه. قم داره بهش سخت می‌اد تغییرش میدروسم اینا رو حتی اون میگم بیماریه سراغش و اگرنه پشتش گذاشته بود که تا ته بره حالا ولی البته نه میگم مثلا سخت کوشی محمد رضا یا واقع نگارش مثلا مثل از اون شاههای مثلا اروپا شمالی بوده مثلا زمان پروتستانتیز نه نه نه اون بالاخره اینم بچه همین کشور بود اون از اون خبرات ها تو اینجا نبود اصلا ما نداشته مثل همچون مدل آدمی ولی پشتش گذاشته بود که تا یه جای ببره که احساس میکنی که قوم دگر آموزی شده مهم. و وقتی فشار بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا حقیقت همه سرگیجه گرفته بودن حالا این واکنش ها استتاری مونده بوده می اومد این, این توییتی فهمیده بودن که قبلا مزیر فشاره ولی بخش بزرگش بود تا موقعی که این آقای کارتر اومد سر کار با دوم زمینی رو ول کرد و به سیاست جهانی یو و اون از موزه حزب دموکرات از این صحبت ها میکرد که باید گوشه حقوق بشری بشه و با ایران هم که دموکرات ها حساسیت داشتن افرادی که چپ بودن اونجا یا چپ لیبرال اینا کلا به سیستم اتوریتری مثل شاه که تو چندان حساسیت داشتند و بعد این مساله همکاری خیلی نزدیک دیکسون با شاه که تسلیحات رو قبل از اینکه به نیتو بده ناتو بده به ایران میداد <تصفيق> این خود کشورهای مثلا ناتو باید 5 سال ده سال منتظر میموندن این قانون بود تو آمریکا که تکنولوژی اول عقب بیفته بعد به هم پیمانای خود تطبیق بدی <تصفيق> ولی نیکسون اینقدر اعتماد داشت به آینده ایران و به خود شخص شاه که همزمان میداد بیریس اصلا باور نکردنی بود همه اینا ته خب این حزب دموکراتم که رقیب بود، جمهوری خواب بود سنگینی می که لفت برال به هم اندلا بودن مخالف اون نمودی که از ایران می بودند بودن یه،, یه تجانس عجب و غریب غیر عادی هم همیشه با نیروهای مذهبی تو اون منطقه های جورایی داشتن یا دسته کم مسمس می کردن ادامه مثل همین اوباما بود با مرسی دیگه توی مصر و تا زمان خود کنیدی باز میکش که همش میخواستن از راه اون دولت های نیمه مذهبی نیمه دموکراتیک که کارای بکنن که تئوریای زمان جورج بال بود من یه بار گفتم. جوز. که اون وسط خود شاه و بویژه امینی و اینا خیلی اثر گذاشتن که آمریکا یه حساب دیگری روی خود کندی هستند یا تصمیم گرفت که اون راه دیگر رو برن. یه بار از راه مذهب بازی میلادی، باز دموکراتان در امریکا خواستن این کارو انجام بدن زمان جان اف کنیدی و مشخص دود که برنامههایی برنامه دارن که حکومت ایران رو متزرزل کنن فکر میکنم اونجا حالا یه مقدار حضور قاطعانه حکومت و شاید وجود چهره مثل علم تا اندازه خطر رو رد کرد و در حقیقت یه دوازده سیزه سالی برای حکومت پیشین وقت خرید چون همون رای که جان رفته بود و همون شدت آن داستان خورداد چلدور رو میگی؟ بله, بله بله نه نه اونجا دستوری از آمریکا صادر نشده بود که امام قیام کنوینا اون واکنش طبیعی داخل خود الله های داخل خود ایران بود کنیدی تو اوایل کارش توی منومین بود که چیکار کنیم با این کشورهای خاور میانه که از یه طرف دست شوروی نیفتن از یه طرف هم یه تکامل نسبی داشته باشن یه جوری هم استیبل باشه اینها و اینا بر این باور بودن که راه مذهب خوبه یه جور حکومت مذهبی آره نه مس قرن وسطا ولی نیم کروات نیم مذهب اینا یه جورایی بیاد بعد استیبل چون مردم وقتی داخل اون سیستم امن دیگه کمونیست و اینا اصلاً نمیگردن دنبالش یه جوری بسته است اصلا کمونیستا پا نمیگیرن و چونه چنان ولی اون زمان چون با دولت های مذهبی مدل بودایی که میخواستن انجام بدن توی ویتنام و مناطق پیرامون و کامبوجا جواب نداده بود اون تئوری جورج بال اونجا نگرفته بود اون بوداییای کلاسیک اونجا اینها مسئله مذهب توش متزلزل شدن و سیاست مدار ایران اون اونام رو آمریکا همش اثر می‌وردن که آقا این تیز اصلا به درد ایران نمی‌خوره ایران یه جور دیگه است و فرق می‌کنه اون کندی گفت اوکی ما تو ایران راه توسعه شبیه اروپا رو میری که از اون راه مردم کمونیست نشن. درست. ولی نکته خنده‌دار اینه که شاید اصلا جورج بالاخره راست می‌گفت چون که یعنی نگی برای ایران خوب بود مذهبی بازی. ولی وقتی این قوم رو آوردند و با پیشرفت رو کردن بجز اون ده درصد ایران شهری کلاسیک که روحشون تو تمام اون چهارده قرن اسلامی نشده بود کسی به اون صورت همراهی نکرد آن پاسپارو همراو بکشند اون هفتاد درصدم هم نمیدونست چی به چیه پولاره میگرفت، و میل میکرد، میرفت، اروپا برمیگشت ولی سیستم و سیستم عجب و غریبه نیمه اسلامی نمیدن، چی چی، نیمه؟ آشفته تو مرقصش بود. رو کسایی که اثر کرد فقط رو اون ده درصد بود هیچ وقت رو بقیه اثر نکرد. <تصفيق> شاید جوش مالزمان راست میگفت که این اصلا بی خود داشتن ادای جهان مدرن رو در میوردن. هم اول اسلام بازی میکردن شاید برشون طبیعی تر بود ولی نکته که هست اینه که حالا تو این وضعیت که جامعه این جوریه و به خاطر تغییرات هم تعداد روشن فکرای دیوانه روز بیشتر شده که میخواد برگرده به جنون مالیخول یا یقون برسایش اصلاً آشکارتر. آله احمد آله احمد دستم آشکارتره چون شریعتی که اسم تیمارستانه ولی اون بیشتر اسمش نشون میده بیشتر اسم نشون میده کسی رو که نمیکشه تو این جهان مدرن زندگی کنه ولی تو الفاظ استتار میکنه چون روش نمیشه اصل مطلب بگه حالا بگذاریم اینا همه اومد و این کارتر هم اومد و اینا هم وضعیت که عرض کرد. کردم شاه هم بیماره و شاه هم به خودش میگه که خب من که از این زمانای 10 15 ساله که ندارم که اینو ما ادامه بدیم حالا ببینیم این قم به یه موقعی ول میکنه منطقی میشه این چریک امریکا که روزا سبز میشن تعدادشون کمتر میشه آدم منطقی بجاش بالاخره دانشگاه میاد بیرون ما رو آرزو به دل گذاشتن یانguna دیوانه تر میشه تا اینکه منفجر میشه ولی من یه 10 15 سال دیگه فرصت میخواستم که آزمایش کنم حالا نیست از این طرف این بود چون میدونست که دیگه زمان اونجوری نداره از طرف دیگه هم کارتر به زبان متمدنانه میگه آقا نمیخوای آزمایش کنی اینو فضا رو باز کنی بلو. این همه قش میانه کارمند این اون شما ساختید بابا این میتونه به آخر حامل باشه اون دموکراسی رو شوام تاکیدش که همیشه این آرزو رو برای آینده ایران داشت میگفتش که خب راست میگه تفلی شاید الان وقتش رسیده مثلا من بیخودی میگم 10 سال دیگه همجوری ادامه بدیم و اون داستان فضای باز سیاسی فضای باز سیاسی که اومد از روز اول تنها کسایی که رفتن دنبال بهره برداری ازش فقط نیروهای رادیکال بودن هیچ آدم میانه روی رو ما ندیدیم که از فضای باز استفاده کنه بره مثلا تو دانشگاه دانشکده شرکت اینور مثلا یه انجمنهای دموکراتیک بزنه مثلا این همه استاد یا استاد در دانشگاه بودن مثلا انجمال بزنن انجمن مثلا فلسفه و دموکراسی که بعد تبدیلش کنند به نشست مثلا دانشجوی لیبرال و اینا یعنی دوباره کل هوادار دموکراسی که بخواد از فضا استفاده کنند نه بابا این سیستم اینا فقط چلوکاواییو بزنوا بده برای این قوم اسلامی ولی کسایی که انگیزه داشتن که استفاده کنند اسلام ها و اینا بودن و چپای رادیکال اونها متوجه بودن که الان این داره گشایش میده جالب تفسیرشون هم از گشایش تفسیر مالی خولیایی بود و خودشون که مثلا سخن میگی یا میذاری حرف بزنن مثل کسایی مثلا آدم دیوانه مثل عباس عبدی میبینی کیو میگه که میگه بله ما فهمیدیم که دست دولت زیر ساتوره یعنی رو نگاه کن یارو اومده داره فضا رو باز میکنه برای ترانزیشن به دموکراسی بعد از ساخته زیر ساخته مدنی این تنها چیزی که فهمیده اینه که دست زیر ساتوره بعد حمله کنیم الان با چاوتوشیکن پاس دقیقا شرام جان با تمام تو این رابطه آقای پرویز ثابتی برای من میگفت که هنگام که میان میگن که یه مقدار فضا باز سیاسی میخواد انجام ایجاد بشه و یه مقدار فضا بدید به به اصطلاح مخالفان حکومت برای اینکه حالا نفسی بکشن اظهار نظری بکنن تشکلی بکر راه بیاندازن آقای ثابتی میگه من یک تحلیل نوشتم و مخالفت کردم و گفتم شما اگر میخواهید که فضای باز بدید اول به موافقان بدید بعد دو سه سال چهار سال به مخالفان بدید وقتی موافقان تشکیلات ندارن انجمن ندارن سر و سامانی ندارن و همیشه منتظرم ببینن دولت چی میگه حالا مثلا حرکتی بکنن یا نکنن این فایده نداره درکه خودجوش جوش امکان این بود که موافقان هم در تهران و شهرستانها تشکیلاتی داشته باشن تشکیلات واقعی که خودشون اداره کنن بعد از سه سال چهار سال حالا مخالفا ها میشه ولشون کرد که اقل یه بالانسی تو جامعه باشه و من فکر کنم این دادن فضای باز وقتی که خود نیروهای علاقه به حکومت پیشین یا اونایی که یه مقدار منطق و شعور داشتن خودشون تشکلی نداشتن یه دفع قافلگیری شد که ظرف چند ما مثل یک گوی غلطان همه چی رو در هم داغون پیچید و واکنش ها به واکنشهای که واکنش های درمانی باشه، مثلا آقای یادم بدنامی مثل شریف امامین خوصفظیر میشه چون با آخوندها نزدیکه بیاد مثلا مطلب رفرویجو کنه دل اونها رو به دست بیاره بعد به قول تو هر آنچی که قراب درست انجام بشه دوباره باز پس گرفتن تاریخ شاهنشاهی رو دوباره تبدیل کردن به تاریخ هجری نمیدونم دستور دادن که نمیدونم فرض کنید که میکده ها اینا تعطیل بشه مدارس مختلف تعطیل بشه استخ‌های مختلف تعطیل بشه یعنی هرچی که تون چند سال این حرکت‌های در جهت رفرم شده بود دوباره پس گرفته بشه چرا چون تنها راه ایستادگی در برابر این طوفان رو طوفان که بالاخره خودشون هم دست داشتن تو ساخته شدنش امتیاز دادن داشتن نه اینکه بیستن تکون نخورن صفر واستون سنگر نگه دارن و برای همینه می‌بینی درسته که گفتمان و حکومت باخته بود به مخالفانش ولی از سوی دیگر اون کسایی که میتونستن کارهایی بکنن که باز هم جلوگیری بشه از فرو ریزی، کار نکردن یعنی کسانی که میتوانستن منشه اثری هم باشن انگار خیلی راحت دستا بالا و تصنیم شدن و کردن رفتن این پوفکی بودن این شلوول بودن این قوم هم حتی اونهایی که دو اون دست مجنون نبودن هم، خودش بسیار قمنگیزه بله اینجا داری دست میازی به یه سوپر مدل یا سوپر گفتمان که یا ابر مدل که پس از فروپاشی ساسانیا در ایران به جز مجانین اسلامی هیچ کسی دیگه تو کار خودش سختگیر و اساسی نبوده یعنی اسلام اینو موفق شده بود که تمام آدمهای اساسی و پیرو پیشرفت رو تو ایران از گفتمانهای جامعه بیرون کنه بکشه بیرون کنه و بعد نامید کنه و اصلا اصلا از, از اصالت روحی و از اصالت اعتماد به نفس بیوفتن بله بعد از اینکه اتفاقات شده و اسلام جا افتاده هر کسی هر کاری بخواد بکنه به سوی گشایش دیگه فقط پفکیه چون از روی اصالت فلسفی انجام نمیده با قوت دل که تکیه کنه برای همینم این برآمدن این گفتمان ایران شهری مدرن و فلسفی امروز از نون شب برای آینده ایران مهمتره. یه گفتمانی که تو روش تکیه می‌کنی و بعد اونو با جدیت شاه اسماعیلی می‌زنی تو دهنش عقب می‌رونی این وجود نداشت اینا پفکی هستند بودن درونن و تمام کارشون فقط امیده به معجزه بود یعنی رزا شا بذاریم کنار اون سیستم خودش رو داشت حالا از کجا اون براورد و اون سخت و اینا اصلا درست بود نبود گایی تو زور گفتن خود اقراقم میکرد اون ویژه خودشه که ما یه بار آنالیز کردیم الان ولی بجز او یه نفر بقیه به سیستم پوفکی ایمان داشتن و بلی باور بودن که ما یه پیشرفت های پدید میاریم پس از بیسترش دو مرداد اینا سرعت گرفت پیش پدید میاریم عرضه میکنیم به قوم زندگی مدرن رو عرضه میکنیم به قول خوشون دروازه های تمدن رو دست کم دورنماش رو عرضه میکنیم میگوشاییم عرضه عرضه عرضه گوشایش گوشایش گشایش خود قوم به همدلله میفهمه سوار قطار ما میشه پشت ما رو داره میریم جلو هیچ کس از خودش نپرسته بود که اگه درست نگرفت چی اگه این وسط اصلا گیروم میرسیم گرفتن پنجا درصد اصلا گرفتن که درصد بحشتناک خوبیه کسی اینجوریم نبود 15 درصد رست داخیز کردن چی چی چون تمام داستان پفکی و بدون اصالت فلسفی و اعتماد به نفس بود هر واکنش شدیدی بس بود واسه اینکه افراد با سیستم الفرار پاسخ بدن چون حال و حوصله جنگای درونی نداشتند و خیال میکنن فرنگی ها که به اینجا رسیدند به اون را رد کردن هم اونم با پفک بوده که میزان کشتار گفتم جنگای داخلیشون از 18 میلیون نفر 8 میلیون نفر خدای من یعنی از هر دو نفر یک نفر مرده واسه اینکه این این گوشایش انجام بشه ما این درجه جدیه برعکس اون وارون اون شرمجان ما در بهمن کلانتری نارمک های روزنامش از هموطنان میتونن ببینن میسه که هشتاد نفر پرسنل داشته تصمیم میگیرن که اسلحه تحویل ندان و تحویل نشه ارتش هم هم همبسته کرده گفتن مهم ما مهم نیست ما واصدی میگه تو تا تایشمون میستیم تمام هشتاد تن کشته شدن کلانتری نارمک معروف داره نمونه از این جریانه یعنی یه مجموعی به صورت جرقه‌ای خوشون تصمیم میگیرن که ما اصل دست اینا نمیریم وام میستیم و پس از ساعت خیلی طولانی وقتی که بقیه موفق شدن وارد کلانتری بشن همه کشت و زخنوندن یه نفر رو پا ایستاده نبود وقتی من با چند نفر داشتیم در مورد این مسئله صحبت میکردیم چون جانب بود که موقع یه مقدار روش خواست مخفیش کنند برای اینکه یه هماسه بود در نوع خودش دیدم سه چهار نفر از هم به عنوان خول و دیوانه ازنا یاد کردن آقا دیگه ارتش گفت اعلام که من بسته دیگه شما دیگه عجب خرایی بودن اینا با همین لحن با همین لحن یعنی دلاوری و حس مسئولیت و استادگی و پای باور ایستادن برای برخی به طور عادی تو کشور ما همون هم همینطوره تایید شده به حماقت یعنی میگه آقا خره هیچکی نمیگه آقا مرد بزرگی بود پای اصولش ایستاد این همون سوپر نرداش. این همون سوپر گفتمان یا اون سوپر مدله که پس از شکست از اسلام تنها آدمایی که سرسختی از خوشون تو این کشور نشون میدن فقط الله پرستا و آدم خوران <تصفيق> اون یکیا اصلا نه یک گفتمان آشکار فلسفی دارن که از چی میخوان دفاع کنن نه حال و حوصله و رمقشو دارن کشور به حالت طبیعی مال الله پرستاست یه هم نداره که اومدن سر کار به صاحب اصلیش بازگشت تنها اتفاقی که این وسط تو این هزار سال اخیر افتاده بود که این اینجا الگوشه کنه میکرد مال شاه مایل بود که اون پا شد با هیچده هزار نفر گفتن یه میلیون داعشی مخالف است گفت یاخ فقط نشانهشونو بده دونه دونه شهر به شهر میرم سراشو برات میارم جز اون یه مورد سیستم همش پفک بوده این آخرین ورژنت این داستان بود که حالا اینجا مشکلات اون موقع رفتاری روحی خود محمد رضا شاه هم اضافه بر سازمان شد یعنی من عرض کردم که این آخر فاجوار مدیریت کرد ولی کارای دیگه که باعث میشه که یه نام خیلی نیکی ازش بمونه ولی تو این آخر که حالا شاید من یکس ممکن بگه یه عمر این در هر خ... علی اونیکی چلو کاریا دور و برش کوشش کرده بود که سیستم بکشه جلو ولی نتونست یعنی خیلی خیلی خیلی بد جواب داد سیستم و نه فقط او بقیه هم هیچ کانسپت روشنی برای پدافند نداشتن اینی که خیلی ها مثلا میگن که چرا مثلا وقتی میگن اوबीसी رو پیشنهاد کردن به جای مثلا آقای چیز کدوم بودون یکی که سکته مصلحتی می‌کرد ازهاری ازهاری به جای ازهاری اوबीसी رو بذار که قلقم کنه و این دیوانه آدمکوشا رو اون چیز کنه پاسخ بده و یعنی میگن مثلا رفتن تو نخش نذاشتن و اینا ولی فقط این نبود یه ای چیز از این هم بود که این به خودش میگفتش که محمد مگه اینا 20 سال فرصت نداشتن که این گفتمان ها رو پیدا کنن یعنی قمو میگفت این واکنشه چی من الان در تو هلی دیدم این اواخر خب در گذار سالا که این سال اخیر به خودش میگفت که به حمد فقط این روشن فکرهای جانی رو ما دیدیم که دیوانه و اینا از قفس گریخته که مزخرفات رو میگن خب این هم که قومه که ریخته بیرون رو به این همه پیشرفت و سازندگی و رسیدگی میگه کجاست این ما مدرسه من بگیرمش تیک تیکش کنم خب این بهش نشساس دست داده بود که آیا فقط با قلقم مشکل حل میشه حالا یه مدتی قلقم کنه اوبیسی این احساس پیش دست داده بود یعنی این شک پیش دست داده بود مم. که منم باید یه نقطه تایید کنم که قلقم دفاع جنگ اینا فقط موقع که یه گفتمان استوار پشتش هست میتونه پیروز بشه و یه مدت جنگ داخلیه یه خودت خرابی و ایناست بعد اون موقع دشمن درونی اونجا پیروز میشه چون گفتمانش از اول اصیل تر بوده قوی تر بوده بعدم فقط میگن که یه بدنامی هم موند از اون سیستم که مثلا با آدم کشی رفت ام. یعنی محمد رضا شای وقتی که اون تظاهرات رو دید واکنشار رو دید یه عمر که مزخرفگوی روشنفکرها رو دیده بود من مطمئنم هر شب با آرزو سر به بالید می برد که چرا این روشننفرگاه ما اینجوری احمقا اینها از کدوم تیمارستان اومدن بیرون اینا چیه اینا می نویسن اینو من میدونم یه عموم به خودش گفته بود ولی گذشته از اون چرا فقط از رادیکالیسم پششون میاد از کمونیسم و, و از بزنیم که یه اون خش بود وقتی بددید که همیشه تککش بود که عموم قوم ولی منو میخوانیم حالا من, می من بکنار این پیشرفتار رو میخوان درست. وقتی تو هلیکپتر نشست و اون میلیون ها رو دید و دید که حتی خانم های بالا شهر هم چرقت کشتن رو سرشون میگن منتظرن که فقط یا میخوان خود این رو با چاقو بکشن یا پاسان رو با چاقو بکشن اونجا در رو شکست <تصفيق> و به خودش گفت آیا واقعا قلقم کردن ارتش بود اوویسی کمک اساسی میکنه توی قومی که اصلا تماما دیوان است به برای دیگه رسید که اینها شاید سزاوار همین سیستمی هستن که الان دارن واسهش سی نمیزنن حالا سزاوار نه ولی اون تصلات چ تو سوئیسیده بود و بر این باور نبود که آدم دیگه با تیرانی یعنی با ستم سالاری محضی که فقط با تو کمت مییم سط فشار نسبی واسه اینکه ما قوم وعل خواستای خودشی آموزشید بدیم بعد از co دو <تصفيق> یه خورده بکشیمشی آموزش بدیم و, و خانمما رو بفرستیم سپ دانش و یه خودده زور بگییم و یه خورده اقلییت رو آزاد کنیم یه خورده مش این آره ننگ دیگه مینی قم زدی به سییم آخر تو دی با باید باسل باید ی باید مثل برگ غذا رو بکششیگی مثل این. و حالا تا چند اندازه خود محمد رضا شد توی سال قبلش این شانسو داشت که مثلا آدمای خورده است بیاره که گفت ماند سازن. این پورسشی که آقا واقعا بود من خودم توی روشن فکر ایران یه دوگانگی می‌بینم یا آدم جانی و احمق و رادیکال و اینا می‌بینم احمق تا مغز و استخون یعنی اون فهرست نامی کردیم که, که نمی‌خوام تکرار کنم که این توهین میشه و اونایی هم که ایران‌گرا بودن اینا به هم همه خیلی ساده دل و شوونیست و اینا بودن یعنی یه ایرانگرای فیلسوف توشون نبود و سه چهار پنج تا اونجوری نیاز داشت نه تازه از اکیدنه بیردنه بیردنه پنج تا نیاز داشت هفت تا آدمی تا آدم مثل زبیه بهروز ولی فیلسوف تر فرنگ مدرن تر هفت هشت تا که اصلا کرسی های دانشگاهی را هم کرده و از اونجا گفتمان بسازند و با خودشون و محمد رداشو را با خودشون همراه کنند بعد اونو ترغیبش کنن که آدم های چلو رو بذاره که آما های اسی تر رو دلار خودش جمع کنه از اونا نه ترس اول تولید کنن بدن که اون اصلا بذاره نسته. کسی که نبود که تنها آدم های یه خورده ایران دوست تو ارتش بودن نسته. ولی اون که فلسفه نشد که اون گفتمان فلسفی نشد که اون فقط گان های دفاعیین نظر گفتمانی این کشور داغون بود و این تقصیر پهلوی نبود این حماقت درونی خود قوم هست. از اسلام شکست خورده یه بدبختش بود و این روشن که امروز گناه‌ها گردن اون می‌ذارن شرم ندارن عقل ندارن نه هر ندارن اصلا یعنی خود, خود یارو هنوز بعد چه سال زندانیت خودش هنوز نمیفهمه که اونجا چه فاضلابی بوده و خودش هم برآمده از اونه و چیزی جز اون نیست حالا. چقدر زمان داریم شاین جان؟ تقریبا به پایان رسیدیم. خیلی جالبه که این گفتگو خورد به چهارم مرداد سال روز در گذشت کبیر و فردای اون پنج مرداد سال روز درگذشته گذشت محمد فقید هر دو با دل خون از ایران رفتن هر دو قطعا دخ کردند حالا محمد رزاشا سلطان هم داشت ولی در حقیقت تصریع کردن مرگش رو حالا جعیر مفسری داره و خودش توضیط خاص خودشو داره و فکر می کنم این دو شخصیت از اون شخصیت هایی هستن که هر چقدر از تاریخ مرگ اونها دورتر میشیم مردم چهره شفافتر و روشنتر از اونها می بینن و سپاسگزاریشون از اونها بیشتر میشه و یه مقدار شرمندگی از آنچه که بر خودشون، بر کشورشون و بر دستاوردهای های اون دو بزرگ مرد در حقیقت پیش آوردن شعارهایی که دو روز گذشته در تهران و شهرستانان به گوش میرسه رزاشا شرمنده ایم تا اندازه زیادی نشانگر اینه بر حال هم از ویژگی های کشور ماست که با من چهار دهه از یه اتفاقی بگذره یا مثلاً از مرگ رزاشا هفت دهه بگذره که تازه بیاین و عدی نگاه کنم ببینن که اون شخص چه دستاوردهایی داشته، چیکار کرده واسه کشور. فکر می کنم چرا جان نشست و دیگه نشه. یه دیدرس توضیح آره، اینی که, که همیشه پس از اینکه که رویداد میگذره، این ایرونیای مسلمون تازه میفهمن که چی شده. این توی متون ایران کلاسیک یعنی زمان ساسانیا میگفتن ویژگی بنیادی اهریمنه. اونجا توی مثلا بندهش وقتی درگیری اهورا و اهریمن در میگیره میگن که با نظر زور و توان به یک اندازن واسه میگن اهریمن میتونه نیروی اهریمنی بیافرینه و به رزم اهورا مزدا به. تو آفریدن حالا اونی واجی با که می گفتن، با اون یه دیگه بو یک میگفتن بو میگفتن کرانیدن یک آفریدن یک یکی زور دارن فرقش فقط تو میزان خرد و اندیشهشونه که میگفتن اهورا مزدا میتونه آینده رو محاسبه کنه و با نقشه و با برنامه و محاسبات شطرنجوار تو زندگی میره جلو اخری من میگفتن یا به گفته خود اونا گویششون نه یعنی <تصفيق> همیشه پس از اینکه روی میده تازه میفهمه چی شد برای اینکه بس که پر از احساسهای غلیان کننده و نفرت و خشم و آز و اینجور چیزاست نمیتونه ذهنه مثل کامپیوتر سرد بیاندیشه و خنده که خود ایرانی های روزگار اسلام به الگوی اونی در اومدن که ایرانی کهن میگفتن که اهریمنه دانش شدن شبهر خانم اینطوره نشست سیومو که نشست آینده خواهد بود و بیشتر میپردازیم به نقش بیگانگان در شکلگیری انقلاب اسلامی و از سال پنج و هفت برها عواملی بودن که حالا برخی بشه اشاره شده برخی هم شاید کمتر بشه اشاره شده باشه برای اینکه تحلیل یا آنالیز ما کامل باشه نیاز هست که اون عوامل هم حتماً لحاظ بشه حالا خب کنار اون اله های خودمون که در هر صورت خب از بنیاد میخواستن همچه منفجر بشه کشورهای بیگانه هم برخی راحت نبودن با اینکه آسیای غربی داره به این حالا دست ایران میفته ولی من از آغاز بگم من برای بر آینده را میشکافیم کاراشون و هرچی بوده من اصلا گناهی نمیدنم مثلا توتعی کردن که قدقن نیستش که بله هر کسی دو منافعشه بله توتعی، باید... استعمار اینا اه, اه, اه کاش ایرانی ها همون پستانش نشده بودن بلکه پیش دانش بودن، تر راه بودن و این کار را برای دیگران هم پیاده می کردن که قدقن نیستش که حالا بهش می رسیم کاملا بسیار خب این ایمیلی که رو صفحه نوشته شده ایمیل جنبش رونسانس ایرانی info می‌تونید اگر که بخواید تو زمینی با جنبش همکاری کنید اینجا ایمیل بزنید اگر که یکی از کتاب‌هایی که در دستس است الانم می‌خواید خریداری کنید هم می‌تونید ایمیل بزنید کتاب زمان زرتشت هست این کتاب که پشت من عکسش افتاده اندیشه سیاسی ایران شهری است و نشیب دراز از پیش فراز می‌توانید تماس بگیرید آدرس بدید کتاب براتون فرستاده میشه تو زمینه‌های اگر بخواید با همراهی گو کنید و تو نشست‌های کارگورو اندیشه یا فرهنگسازی جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی شرکت کنید ایمیل بزنید و حتما باتون دوستان در پیوند خواهند بود شهرام جان سپاس بسیار و بدرود تا فرصت دیگر بدرود